أنا دي تصلب العصب الإنشاري اللي يسمى التصلب الوهي والله هداني اللي وصلني لهذا العلاج اللي هي بس غريل عن طريق دكتور وصلت فتوجهت له وشفت الفائدة علىه فاشكر الله اللي هداني اللي, اللي علاج العلاج وهذا عالميا ما علاج. يعني ت محاولة تخفيف بس حتى العملية للتخفيف بس علاج ما فقبل أكثر من سنة رحت للهند وعادوا التحاليل فطاع المرض نفسه المرض هو تصلب الوحي إنه ما له علاج أدوية قالوا محاولة تخفيف وغالي كلش يعني فا استمرت عليه لمدة شهر وتركت له أنقاله كلش وما سوى شيء يعني فبداية وهي هذا العلاج من المادة اللي, اللي بلشت بيها إنه قبل فترة في أحد المنتديات دزيت إنه بيا هذا المرض وأريد علاج فاللي يعرف شيء يقولي فدز لي واحد دكتور بهاي الماده ج قال قال هاي المادة تقوي المناعة بشكل قوي جدا و قال الجهاز الهضمي تانضمن وهي العلاج وقال لي مقاومة جميع الأمراض فأنا يجي يقولي قلت احتمال بها يعني مبالغة شحش وايد فجيبت منه واستخدمته والحمد لله يوم ثلاثة شفت الفرق إنه الجهاز الهضمي من ناحية الهضم هي هذا المرض من ناحية الهضم استعدل يعني ما حسيت شيء المناعة صح المناعة قوة بشكل مو طبيعي يعني من ضمن الشغلات كنت أوقف من أوقف ما أقدر أوقف عدل أوقف منحني فهو استخدم الحمد لله أقدر اوقف عدل فاييي- يعني قلت ان شاء الله استمر عليه أه لأن خفيت تقريب يعني عشرين الى ثلاثين بالمئة فاستمر عليه لأن هذا المرض اصلا ما علاج يعني بغير مكان فالحمد لله لقيت هذا المحاولة التخفيف وخفف خفف من ناحية الهضم بشكل واضح يعني من ناحية الهضم و خاف أخو جهاز مناعهم قوة وبعد كم شغلة ساعدني بيها أنا أشكر مؤسسة ألوان طيف جابتنا هيش علاج ساعدني هواي بهالمرض ويساعد هواي أمراض بس اللي, اللي يحش عن تجربتي يعني آآ آآ آآ أوصي آآ كل الناس المرضى بأي مرض انه يتوجهون هذا البسقري اللي هذا العلاج انه يخفف جميع الأمراض قسمه يقفى عليهم يعني هو يقوى جهاز المناعة بشكل قوى جدا واضح وبعدين يقفى المرض فأقوى أمراض يقضى عليهن أقوى يخف فأوصبي أستخدم هاي العلبة آه، ثلاث مرات في اليوم، آه، ثلاث ملاعق في اليوم، آه، وشيلت أخذها ماء دافئاً ومستمر عليها وإذا أشوف تحسن بزيادة جرعة أزيدها إن شاء الله. آه، أشكر الله اللي وجهني لهذا العلاج وأشكر شرق مؤسسة الوان طيب اللي وفرت لنا هذا الدور. اني باسل عباس من العراق